Під час судового засідання адвокат Дмитро Яма пояснив суддям сутність позовної заяви Юлії Гроздової. Рішення суду першої інстанції є незаконним, насамперед тому, що воно сприяє діючому, триваючому правопорушенню. Це головне, чому таке рішення в Сирії залишати не можна ні за яких обставин. Адвокат посилався на рішення комісії з питань захисту прав дитини Комунарського району Запоріжжя від 26 серпня 2021 року, яким затверджений новий графік спілкування матері з дітьми. Орган опіки та піклування почав прислухатися до наших заяв, до наших звернень і листів. І насправді 26 серпня вже було прийнято рішення, що мати Юлія може бачити своїх дітей кожен день. І насправді це великий прогрес, тому що... Це не тільки можливість для Юлії виконувати свої материнські обов'язки, але й свідчення того, що орган опіки зрозумів, що Гроздов надає фальсифіковану інформацію, що інформація щодо його працевлаштування, його способу життя, його ставлення до дітей не є правдивою. Кожен будній день з 16 до 19 години мені можна було бачитися з дітьми, в будь-якому місці, тобто вже не в квартирі колишнього чоловіка, але, але у його присутності. Також мені була надана субота, тобто один вихідний день в будь-який час за домовленістю між батьками. Однак колишній чоловік не виконує рішення комісії і не дозволяє бачитися з дітьми, каже Юлія. На цьому відео, наданому жінкою журналістам суспільного, зафіксований момент її спроби достукатися до квартири Володимира Груздова, де проживають їхні діти. 27 серпня, коли я приїхала в назначений по розпорядженню час, мій чоловік Впустив мене лише в коридор квартири, далі він мене не пустив. Потім, коли я запропонувала йому, я попросила його, мов, давай ми зараз одягнемо дітей, ти вдягнешся та ми вийдемо на вулицю, десь пройдемось, прогуляємось в якомусь парку або ще десь. На що він почав заперечувати? Почав на мене кричати і внаслідок цього викликав поліцію, щоб вони вивели мене з квартири. Мати, супереч закону продовжує бути ізольованою від дітей, місце знаходження дітей невідомо, відповідач свідомо не виконує відоме йому добре розпорядження районної адміністрації, продовжує порушувати права позивачів». А це відео знято ввечері 1 вересня. На ньому Юлія Груздова зафіксувала, як одразу після засідання суду знову спробувала побачити своїх дітей. Мати вже приїжджає в п'ятий день, де Ді отець дітей?» Якщо немає отця, то віддайте дітей матері, і все. Де діти? П'ять днів подряд їздять сюди з поліцією, і ніхто не відкриває. Домовитись з ним неможливо. Тобто На телефоні дзвінки він не відповідає. На повідомлення він також не відповідає. Коли я приїжджаю за адресою в назначений мені час, двері ніхто не відкриває. Можливо, їх просто немає навіть в квартирі. Нагадаємо, родинну історію Юлія Гроздова розповіла журналістам Суспільного торік 10 листопада. За її словами, чотири роки подружнього життя Володимир Гроздов, старший за неї на 12 років, морально пригнічував її, обмежував у побуті. Торік улітку порадив поїхати у відпустку, а назад додому не пустив. Зараз він проживає з рідним братом Юлії. Обидва не працюють, живуть на її аліменти. За словами Юлії, належних умов для дітей віком 4 та 6 років немає. У 2019-му жінка звернулася по допомогу до громадської організації «Безмежність». Правозахисники взялися допомогти молодій матері. Володимир Груздов та його адвокат спілкуватися з журналістами Суспільного відмовилися. Заперечили і відеозйомку обох у залі суду 1 вересня. Наступне засідання в апеляційному суді призначене на 24 листопада. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.